Щоб були те москалі до ранку не діждали, Що на мирну Україну лютому напали. Москаль хоче добре жити, не хоче робити, Прийшов до нас на Україну, щоб туйся нажити. А у наших та постелях москалі ночують, Та що видів у квартирах, то усе грабують. Аби лізло їм очима, Українське сало, кілько слезів з українців на землю упало. Аби того-то Путіна землі не приймала, кількото та маскальнота наших хлопців вбила. Та вбивають наших хлопців, та вбивають діти, та щоб їм за ці гріхи сонці не видіти? Гітлер прийшов до підмоскву, та в руїни, Путін Гітлер таке зробив з нашої країни. Та що цьому Путінове з України треба, Аби гриму наго з високого неба? Та як б'ють по українцях ти іранські дрони, Аби з неба так вдарили по москалях громи, Аби громи по москалях вічно з неба били, та би цих загарбників і світа стребели Та через цих загарбників горе в кожній хаті, До самого покоління, щоб були прокляті. Світло можна відключити і далі бомбити, Світло в серцях України з не можна загасити. Дай нам, Боже, українцям, Ще меру і волі І збав Боже цих маскалів І хліба і солі Щоб забули по Україні Ракетами бити А думали як їм далі На цім світі жити Та про цих маскалів Я буду кінчати А про хлопців захисників Буду продовжати А як дасть нам Америка Ще хімерсів пару, Тоді дадуть наші хлопці Цим москалям жару. Ще покажуть наші хлопці Путіну тому, Будуть як щурі тікати Маскалі додому. Та те хлопці, що воюють, І ті, що з полону. Вертайтеся, любі хлопці, Ви живі додому. Дома жда вас рідна мати, Жона й рідні діти. Та й уся Україна буде вам радіти, А нам треба українців за них симолити. Бог поможе, ми будемо ще у мирі жити. Наломимо у городці зеленої рути, Бог поможе маскалівців нарешті збути. Слава Україні, слава нашим захисникам і Господу Богу!